السلام علیکم ویلکم ٹو محمد ٹیک یوٹیوب چینل تو دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ارننگ کا طریقہ سکھایا تھا اس میں اہم سکل سیکھنی تھی جس سے آپ کا چینل ٹاپ میں آ سکتا ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ آج ہم ڈسکس کریں کہ ویڈیو کے ایس ای او ایک صحیح طریقے سے کرنا اور کن ٹولز کو ہم ایس ای او کرتے ہوئے یوز کریں گے اور ایس ای او کرنا ہمارے چینل کی گروتھ کے لیے ویڈیوز کو ٹاپ ٹرینڈ پہ یا پہلے پیج پہ لانے کے لیے ضروری ہے بھی یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ویڈیو میں آگے چلتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ ایک ایک بات بتاتا رہوں گا تو دوستو اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پہ بھی کلک کر دیں اور دوستوں پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ ایس ای او سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا ہے اس کو تھوڑے سے الفاظ میں ایکسپلین کروں گا آپ سمجھ جائیں گے ایس ای او کا آسان مطلب یہ ہے کہ آپ نے گوگل کو یوٹیوب کو اور ان کے الگوریتم کو یہ بات سمجھانی ہے یا اس بات کا پی قائل کرنا ہے کہ آپ کا کانٹینٹ آپ کی ویڈیو کا مین ٹاپک کس بارے میں ہے یعنی کہ ان کو یہ بات فیڈ کروانی ہے کہ آپ کی ویڈیو کس بارے میں ہے تو ایس ای او کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے تو جو ٹول یوز کرنی ہے اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا براؤزر میں یہاں ہم سرچ کریں گے وٹ آئی کیو ڈاٹ کام اور انٹر کر دیں گے اور یہاں آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے یہاں پہ آپ سائن اپ کر لیں یا جو ہے کنٹینیو وتھ گوگل کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے ویب سٹور میں جا کے کروم ویب سٹور میں جا کے آپ نے اس ویڈ آئی کیو کی جو ہے ایکسٹینشن کو بھی انسٹال کر لینا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ سرچ کریں ویب کروم براؤزر یا ویب سٹور سوری براؤزر نہیں سٹور تو یہ ویب سٹور آپ نے انٹر کر لینا ہے یہاں پہ آپ سائٹ پہ جو سرچ بار ہے اس میں ہم لکھ لیں گے ود آئی کیو ایکسٹینشن اور انٹر کر دیں گے ود آئی کیو ایکسٹینشن انٹر کرنے کے بعد جو ہمارے پاس یہ سب سے پہلا والا جو آپشن ہے یہ ود آئی کیو اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر دینا ہے تو آپ کا ایکسٹینشن بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا جو اگلا ٹول ہم ایس ای او کے لیے یوز کریں گے وہ ہے گوگل کی ورڈ پلینر اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلا جو آپشن ہے اس پہ کلک کر لیں اور آپ کے پاس کی ورڈ پلینر آ جائے گا یہاں آپ نے سائن ان کر لینا ہے اس میں آپ جی میل کے ساتھ سائن اپ کر سکتے ہیں سائن اپ کرنے کے بعد یوٹیوب کی ویڈیوز کی ایس ای او کے لیے یہ دو سب سے بیسٹ ٹولز ہیں اب ان ٹولز کو یوز کیسے کرنا ہے اور ویڈیو کی ایس ای او کیسے کرنی ہے یہ دیکھ سیکھتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے اپنے چینل کی اسٹوڈیو میں یہاں میں اگزامپل کے طور پہ آپ کو اپنی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہ ویڈیو ہے یہاں آپ دیکھیں ہمارا ٹائٹل ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن یو یہ میری ویڈیو کا مین ٹاپک ہے اس چیز کو ہم نے گوگل اور یوٹیوب کے ایلگورتم کو سمجھانا ہے کہ ہمارا مین ٹاپک اس ویڈیو کا یہ ہے اب آپ نے اپنی ویڈیو کے مین ٹاپک کو اپنی ویڈیو کے ہر پورشن میں ہر سیکشن میں ہر جگہ مینشن کرنا ہے اسی کا نام ایس है कि ہے کہ ان کے समझ کو जाए سمجھ آ جائے کہ آپ کی ویڈیو کا مین ٹاپک یہ ہے تو دوستوں آپ کی ویڈیو کا مین ٹاپک سب سے پہلے آپ کے ٹائٹل کے اسٹارٹ میں ہونا چاہیے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ٹائٹل شارٹ سے شاٹ ہو بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یوٹیوب کے رولز ہر سال چینج ہوتے رہتے ہیں پہلے یہ رول تھا کہ آپ کا ٹائٹل جتنا لمبا ہوتا اتنا اچھا ہوتا اب شارٹ کا رول آ گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے ٹائٹل شارٹ رکھنا ہے اور آپ کا مین ٹاپک ٹائٹل کے سٹارٹ میں ہو اور طرح طرح کی عجیب کی ورڈ نہ یوز کریں ایسا ٹائٹل لکھیں کہ آپ کا مین ٹاپک اس میں کور ہو جائے اور تھوڑے سے ہیلپنگ ورڈز بس اور آپ نے اپنے مین ٹاپک کو اپنی ڈسکرپشن میں بھی مینشن کرنا ہے پورا ٹائٹل مینشن نہیں کرنا آپ کا مین ٹاپک میں بار بار کہہ رہا ہوں مین ٹاپک ایسے طریقے سے ڈسکرپشن لکھیں کہ آپ کا مین ٹاپک اس میں इसके बाद ہو جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے ٹیکس پہ یہاں آپ یہاں پہ آپ ٹیکس ایڈ کریں اس میں بھی آپ نے اپنے مین ٹاپک کو ایک دفعہ مینشن کرنا ہے اب کئی لوگ یہ پوچھ رہے ہوں گے ٹیگس کیا ہوتے ہیں تو پہلے تو آپ لوگ جائیں میری ویڈیو دیکھیں ایڈوانس سیٹنگز کی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ساتھ شاٹ سا بتاتا ہوں کہ ٹیگس بھی آپ کے چینل آپ کی ویڈیوز اور آپ کے مین ٹاپک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ نے ایک کی ورڈ تو آپ نے مین ٹاپک اس میں ایڈ کرنا ہے اور باقی کی ورڈ آپ نے کہاں سے لینے ہیں اس کے لیے ہم جائیں گے گوگل کی ورڈ ٹول میں یہاں آپ ٹول کیسے یوز کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے یہاں کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں پہلے تو آپ نے یہاں پہ ٹولز اینڈ سیٹنگز پہ کلک کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو سائڈ پہ پلاننگ کی آپشن میں سائڈ پہ کی ورڈ پلانر اس پہ آپ کلک کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ کیورڈ پلانر جو ہے وہ پورا جو ہم جہاں پہ ہم نے اپنا ٹائٹل یا کیورڈ سرچ کرنے ہیں وہ پیج ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا جیسے یہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے تو آگے ہم اس کا آگے ہم چلیں گے یہ آپشن دو ہیں ان دونوں میں آپ دونوں میں سے آپ نے ڈسکور نیو کی ورڈ پہ کرنا ہے ڈسکور نیو کی ورڈ پہ آپ نے سرچ کر دیے اپنا آپ نے جو ٹائٹل وغیرہ سرچ کرنا ہے کی وڈس میں نے ہمارا جیسے آن یو ٹیوب اس پہ ہم سرچ کرتے ہیں اور یہ گیٹ ریزلٹس پہ ہم کلک کریں گے گیٹ ریزلٹس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ ریزلٹ سامنے ہمارے پاس آئیں گے اس پر جانے سے پہلے ہم کچھ پوائنٹس سیکھ لیں تو اور بھی اس سے فائدہ ہوگا جیسے آپ نے اس میں دو تین سیٹنگ کرنی ہے ایک یہ گوگل جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا باکس اس پہ آپ کلک کریں اور اس پہ آپ کا سیکنڈ جو آپشن ہے گوگل اینڈ سرچ پارٹنر اس کو آپ چوز کر لیں گے اس کے بعد سیکنڈ آپ لینگویج سلیکٹ کر لیں جو, جو جس لینگویج میں آپ کا جو ہے ٹائٹل ہوگا اس کے بعد تیسرا لوکیشن کہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو دیکھی جائیں تو آپ وہی لوکیشن یہاں پہ سرچ کر کے سیٹ, سیٹ کر دیں اور Okay کر دیں جیسے میں, اب چاہتا ہوں کہ میری انڈیا میں بھی ٹارگیٹ کر, کر کے یہ جان لیں بہت ضروری ہے اس میں آپ کے پاس جو یہ پہلا جو آپ کے پاس یہ رو ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایوریج منتھلی سرچز لکھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پچھلے تھرٹی ڈیز میںنتھ میں یہ کی وڈ کتنا سرچ ہوا ہے تو ٹین کے سے لے کے ہنڈریڈ کے بہت زبردست کی ورڈ ہمارے پاس سامنے آ رہا ہے تو آپ نے ان میں سے اپنے لیے کوئی کی ورڈ سلیکٹ کر لینا ہے اس طرح جیسے میں نے یہ سلیکٹ کیا اور کاپی کر کے آپ نے ادھر اپنے ٹیکس میں یا اپنے ٹائٹل میں ڈال لینا ہے اور اب اس میں ایک اور اہم پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں کہ آپ نے اس میں یہ آپ کو نظر آ ہے کا رو اس میں آپ کو نظر آ ہوگا لو لکھا ہوا آ رہے. نیچے آئے تو کہیں پہ آپ کو ہائی لکھا آئے گا کہیں پہ میڈیم تو آپ نے وہی والے کی بورڈ سلیکٹ کرنے جس کے سامنے کمپٹیشن لو ہو کیونکہ نیو یوٹیوبرز کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ہائی یا میڈیم والے سلیکٹ کریں گے تو آپ اس بات کو سمجھے کہ آپ کی ویڈیو آگے لسٹ میں نہیں آئے گی یا گرو نہیں ہوگی اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ کیوں کیونکہ آپ ہائی اور وہ سلیکٹ کریں اور پھر بھی ہماری رینک میں نہیں آئے گی تو وجہ یہ ہے کہ آپ نیو یوٹیوبر ہیں جو ہائی اور وہ میڈیم والے کی ورڈز ہیں یہ جو پرانی یوٹیوبرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو اگر آپ کی ویڈیو ان کے ساتھ لسٹ میں آئی تو ظاہر بات ہے لوگ وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھیں گے جو پرانے لوگ ہیں انہی کی دیکھیں گے تو جو بگنرز ہیں وہ پہلے آپ اس میں پریفر کریں کہ لو کمپیٹیشن والا سلیکٹ کریں اس کے بعد جب آپ اللہ آپ کو ترقی دے گا پھر آپ ہائی اور میڈیم پہ جائیں اس کے ساتھ پھر آپ یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کی وڈ پہ کتنے پیسے آپ کو ملیں گے ریٹ بھی یہ تب ہوگا جب آپ آگے بڑھیں گے آپ کی مونیٹائزیشن ہو جائے ساری اس کے بعد آپ نے اس میں سے چار پانچ کی ورڈ سلیکٹ کر کے اپنے ٹیگز میں ڈال دینا ہے تو دوستو اس کے ساتھ آپ کا مین ٹاپک ٹیگز میں بھی آ گیا ڈسکرپشن میں بھی اور آپ کے ٹائٹل میں بھی آ جائے گا اس کے بعد آپ نے جو انسٹال کیا تھا وہ بھی آپ کو بتا دے گا آپ کی ایس ای مکمل ہو گئی ہے آپ کی ایس ایو سکور کی شکل میں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے میرا اسکور 44.3 بٹا 50 یعنی آپ کی ایس ایو بہت اچھی ہوئی ہے ساتھ میں آپ کے پاس چیک لسٹ بھی نظر آتا ہے اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ایک کارڈ لگایا ہوا ہے ایک اینڈ اسکرین کلوز کیپشن جو سب ٹائٹلز ہوتے ہیں مانیٹائز میرا بھی ہوا نہیں اس وجہ سے کینسل آ رہا ہے پلے لسٹ میں بھی ایڈ ہے تو یہ ڈیٹیلز بھی ایس ایو سکور کی ڈیٹیلز بھی آپ نے جو کام کیا ہے آپ نے ڈسکرپشن دی ہے ٹائٹل دی ہے ٹیکس دی ہیں اس کی پرفارمنس کیا ہے اور کتنی حد تک صحیح کام کیا ہے آپ نے ایس ای او پہ تو دوستو اس سے آپ کو اس سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ایس ای او کتنے اچھے طریقے سے کی ہے اور اس سے گوگل اور के ٹیوب کے भी کو بھی है لگتا ہے آپ کی से हुई او کتنی اچھے سے ہوئی ہے مگر مگر کیا زبردست वायरल होगी او کرنے سے ہماری ویڈیو وائرل ہوگی یا ہماری ویڈیو ٹاپ پیج سے ٹاپ پیج پہ یا آ سکے گی سرچ ریزلٹ میں آ جائے گی है आपकी نہیں آپ کی ویڈیو کا کانٹینٹ بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کی ویڈیو کا ٹائم آپ کی ویڈیو آپ کی ویڈیو کی کوالٹی بھی بہت سارا فیکٹر ہے گوگل یوٹیوب گوگل یوٹیوب کی رینکنگ میں آنے کے لیے کچھ ویڈیوز کی ایس ای او سو پرسینٹ بھی ہو لیکن وہ رینک نہیں کرتی یہ نہیں کہ بالکل زیرو پہ ہوتی ہے پر جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ٹاپ پہ نہیں ہوتی اسی طرح کچھ ویڈیوز بغیر ایس ای او کی ٹاپ پہ رینک بھی ہیں وجہ اس ویڈیو کی کوالٹی اس کا بہترین کانٹینٹ اس کا زبردست ٹائم ڈیوریشن اس ٹائم کا ایزی ہونا یوزر فرینڈلی ہونا مطلب آسان الفاظ میں ہونا میٹر کرتا ہے ویڈیوز میں اگر آپ ایکسٹرا باتیں کریں گے یا فالتو باتیں کریں گے ٹاپک سے ہٹ کے تو آڈینس بھاگ جاتی ہے تو دوستو آپ کو اپنی ایس سی او کے ساتھ ساتھ اپنے کانٹینٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے اپنے ڈیوریشن کو بھی دیکھنا ہے ویڈیو کوالٹی بہتر کرنی ہے اچھا ماحول سیٹ کرنا آؤٹ آف دی ٹاپک بات کم کریں یا بالکل نہ کریں اور ساتھ ہی جھوٹ نہ بولیں کیونکہ آج کل ماشاءاللہ ساری دنیا سمجھدار ہو گئی ہے کوئی بھی عقوف نہیں آپ جو کانٹینٹ پیش کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں آڈینس سمجھ جاتی ہے کہ یہ کیا کہانیاں سنا رہا ہے اس لیے جتنا اچھا شارٹ اور مفید کانٹینٹ دیں گے جن سے لوگوں کا فائدہ ہو ان کے سوالات کے جوابات ان کو آپ کی ویڈیوز میں ملیں اتنا لوگ اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کی ویڈیوز کا واچ ٹائم بڑھے گا اور آپ کی ویڈیوز ٹاپ سرچ میں آئیں گی SEO میں ایک اور پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مین ٹاپک کو اپنے تھم نیل میں بھی طریقے سے واضح کرنا ہے کہ لوگ آپ کو تم نیل کو دیکھتے ہی آپ کی ویڈیو کو دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں تھم نیل ایسی چیز ہے جس کی مثال آپ پیکنگ کی لے لیں آپ کسی کو گفٹ دیں تو اس کا کور بہترین ہو تو بہتر گفٹ کھولنے والا اور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کچھ خاص ہوگا تو آپ کا مین ڈور آپ کا تھم ہے اچھا تھم نل بنائیں گے تو لوگ ضرور آپ کی ویڈیو اوپن کریں گے انشاءاللہ اللہ بغیر ایس او کی ویڈیو رینک کرے گی لیکن آپ اپنا تھمنل بڑے سوچ سے فوکس سے بنائیں ٹائم دیں اس کو یقین کریں میں اپنی ویڈیو کی ایس او اور تھم کر کے اٹھتا ہوں تو میں تین سے چار ساڑھے گھنٹے استعمال کر چکا ہوتا ہوں تو اندازہ لگا ہے کتنا اہم پارٹ ہے ایس سی او کا اسی طرح آپ نے کام کے ساتھ لوگوں کو بھی دیکھیں وہ کام کیسے کرتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں ان کا تھم نل ان کے تھم نیل کا سکور دیکھیں ویوز دیکھیں پریزنٹیشن دیکھیں وہ کام کیسے کر رہے ہیں ان کا ٹائٹل چیک کریں ان کی ڈسکرپشن دیکھیں اور ایک دوسرے سے ہیلپ لیں میں بھی موجود ہوں آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں اپنا کام اسی طرح اپنے, آپ اپنے کام کے ساتھ لوگوں کو بھی دیکھائیں وہ کام کیسے کرتے ہیں ان کی ویڈیوز ان کا تھم کوشش کریں اپنا کام سیکھ کے پھر ایگزیکیوٹ کریں سچ دکھائیں حرام سے بچیں دھوکے نہ دیں ہر کام کرتے ہوئے یہ سامنے رکھیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جھوٹ آپ کچھ وقت تک بیچ سکتے ہیں ہمیشہ نہیں اپنی پرایورٹی اللہ کو راضی رکھنے کی کریں اور اس کے مخلوق کو آپ سے فائدہ ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں